مرحباً بكم في فيديو جديد على قناة حكايات عربية أتمنى أن يعجبكم قبل أن نبدأ أتمنى أن تقوموا بالاشتراك في القناة لكي تتواصلوا بجديد الفيديوهات في إحدى الأماكن يسكن فتاتان في مقتبل العمر يعيشون الحياة ببساطة يرتدون ما يرتدون بدون خجل، بدون خوف من وجود حساب استيقظت الفتاتان على صوت المنبه أقفلته سارة وذهبت لتوقظ رقية سارة استيقظي يا رقية سنتأخر على الجامعة رقية لقد استيقظت وسوف أنهض ذهبت سارة إلى المرحاض ثم تبعتها رقية ارتدوا ملابسهم وذهبوا إلى الجامعة بعد يوم شاق عادوا إلى المنزل وغرقت كل فتاة منهم في نوم عميق استيقظت رقية على صوت صرخات سارة لتجدها تضع يدها على صدرها وهو يعلو ويهبط من الخوف رقية بسم الله ماذا حدث يا سارة؟ سارة كابوس مزعج جدا رقية أخبريني ماذا حدث؟ سارة لقد حلمت أنني بجانب امرأة يبدو عليها ملامح الغضب وتصر أن أذهب معها وعندما ذهبت معها وجدت نفسي أمام حفرة كبيرة وبها نار كأنها نار جهنم ويلقون الناس بها والناس يصرخون من شدة العذاب والألم عندما رأيت هذا المنظر بدأت بالصراخ وأخبرتها أنني مسلمة لكنها لم تنتبه لكلامي وألقتني في النار وأنا خائفة جدا رقي بضحك وكأنه حلم من أفلام بوليود سارة بغضب أنت تسخرين من كلامي رقي نعم لأن الذي تخبريني به خيال نحن مسلمون لسنا بكافرين سارة لكننا لا نفعل شيئا بديننا ولا نعرف عنه أي شيء اعترفي بهذا يا رقيه لأنني خائفة جدا وأريد أن نتوب رقيه بغضب نتوب من ماذا سأكررها مرة أخرى نحن لسنا بكفار لكي نتوب اذهبي لتنامي سارة بغضب إنها غلطتي لأنني أخبرتك بهذا الكابوس اذهبي إلى النوم أنتِ الأخرى. نام الفتاتان وكل واحدة يشغل بالها شيء. رقية تفكر في كلام سارة، وسارة تفكر في حلمها الذي حتمًا يدل على شيء ما. انقضت الأيام سريعًا. ذهبت الفتيات إلى الجامعة وهذا العمل روتيني يوميًا. فنسيت سارة تمامًا حلمها، كما رقية بالضبط. وفي يوم من الأيام، عادت الفتاتان من الجامعة وخلدوا للنوم استيقظت رقية وبدلت ملابسها استعدادا للخروج سألتها سارة إلى أين أنت ذاهبة؟ رقية ذاهبة إلى أصدقائي هل تريدين المجيء معنا؟ سارة لا أريد لأنني مرهقة اذهبي أنت ذهبت رقية بلا مبالاة إلى أصدقائها وعادت سارة إلى نومها بعد مدة قصيرة استيقظت سارة وظلت تلهث بشدة محاولة التنفس، ولكن بلا جدوى شاء القدير الأعلى في أخذ روحها، وماتت، ماتت قبل أن تتوب، ماتت وهي عاصية، ماتت وهي مذنبة، بعد فترة طويلة عادت رقية إلى المنزل، ألقت أشياءها بإهمال، وأخذت تهز في سارة حتى تستيقظ، ولكن بدون جدوى، ظلت تصرخ بها وارتمت عليها وأخذت تبكي وتنوح بعد قليل استعد الجيران لنقل جثمانها وقاموا بدفنها وهي تبكي بشدة عادت رقية إلى المنزل وهي تبكي على رحيل صديقتها استمرت على هذا الوضع شهرا كاملا لا تذهب إلى الجامعة لا تقابل أحد لا تشرب ولا تأكل إلا قليلا جدا ذات يوم وهي جالسة مع نفسها تذكرت أوقاتها مع سارة ابتسمت ودموعها تنهمر ثم تذكرت حلم سارة كيف وأنها تكلمت عن التوبة لتتمتم بخوف أجل سأتوب يا سارة ثم فجأة بكت بشدة وهي تصرخ يا رب قامت وارتدت عباءة لها ثم نزلت إلى أقرب مسجد سيدات ودخلت وجدت سيدة تجلس تقرأ الأذكار وتسبح الله جلست بجانبها وقالت اريد ان اتوب ابتسمت السيده لها باستغراب ماذا تريدين رقيه اريد ان اتوب السيده تتوبي من ماذا رقيه من كل شيء في حياتي السيده اذن انت تائبه رقيه كيف السيده اول خطوات التوبه هي الندم على كل شيء في حياتنا وتجديد النيه للرجوع الى الله كانت رقية تصلي وتدعو وتبكي وتناجي ربها أن يستجيب لها بعد شهر كانت تجلس في إحدى الدور لتحفيظ القرآن فتاة في مقتبل عمرها لتبدأ قائلة سوف أحكي لكم اليوم قصتي فقصت عليهم كل ما حدث في حياتها ووفاة صديقة عمرها ثم ودعت الفتيات وذهبت للمنزل وفي طريقها صدمتها سيارة لتفقد وعيها في الحال فتجد من يهزها بشده رقيه رقيه انهضي رقيه بسم الله الرحمن الرحيم شبح ساره شبح من انا ساره انت ما زلت نائمه منذ ان وصلت من عند اصدقائك رقيه ماذا هل كل الذي حدث كان حلما ساره حلم ماذا نظرت لها رقيه بابتسامه ثم ارتمت في احضانها بسرعه ضمتها ساره باستغراب ماذا حدث رقيه سنتوب يا ساره ولن نسمح ان يمضي عمرنا بدون هدف ساره ماذا هل تعرفي انني كنت افكر في موضوع السيده التي رايتها في حلمي منذ قليل اللهم لك الحمد والشكر رقيه يجب ان نتوب قبل ان نموت ونقابل الله حتى لو اخطانا لا بد لنا من العوده اليه باب التوبه مفتوح في اي وقت فلنحافظ على صلاتنا وقرآننا ونتمسك بديننا لا بد أن نتوب وانتهت قصتي أتمنى أن تكون القصة أعجبتكم وأفادتكم ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة لتتواصلوا بجديد الفيديوهات